مرحبا بكم منذ تنظيمها للمرة الأولى في عام 1930 وتشهد مسابقة كأس العالم على مواقف غريبة ولحظات لا تنسى الجميع يتحدث عن كأس العالم في عام 2018 الكثير من المنتخبات استعدت بشكل قوي للمنافسة في هذا الفيديو نعرض لكم لحظات غريبة لم تحدث من قبل في كأس العالم وقبل مشاهدة الفيديو ادعمونا باعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات كأس العالم في عام 2018 شهدت هذه السنة مفاجآة كثيرة حتى الآن في التصفيات للمباراة النهائية لكأس العالم ومنها زيادة الوقت بدل الضائع لأربع دقائق وكان هذا لا يحدث إلا إذا تسبب شيء في تعطيل المباراة وأيضا من الأمور التي لفتت الانتباه وجود حكام متابعين عبر الشاشات للتأكد من قرار الحكم الأول في ضربات الجزاء والأخطاء والبطاقات أما أكبر صدمة كانت من المنتخب الألماني والذي فاز بكأس العالم أربعة مرات حيث خيب الفريق امال الجماهير عند حصوله على ثلاث نقاط ولتلحق بالمكسيك وسحقت السويد المكسيك وتصدرت المجموعة بست نقاط وتأتي بعدها المكسيك برصيد ست نقاط وكذلك هزمت كوريا الجنوبية الالمان ولتقضي تماما على حلم التأهل اما عن مباراة انجلترا مع بنما كانت مثيرة جدا حيث فاز المنتخب الانجليزي على بنما بستة الى واحد كاكبر نتيجة في كاس العالم حتى الان ولا ننسى كريستيانو رونالدو الذي حصل على الثلاثية الوحيدة في كأس العالم في عام 2018 وهو اكبر لاعب يسجل في كأس العالم اما عن حارس مرمى المنتخب المصري عصام الحضري والذي بلغ من العمر 45 عاما استطاع صد ضربة جزاء في مباراة مصر والسعودية وهو اكبر لاعب يشارك في كأس العالم بلا شك من افضل المنتخبات التي لعب بشكل جيد منذ بداية المسابقة حتى الان هو منتخب اليابان بعد تحقيقهم لمكاسب كثيرة خرجت من المنافسة نتيجة هزيمتها امام بلجيكا بهدف سجلته بلجيكا في الدقيقه الاخيرة ومن اكثر الاشياء التي لفتت الانتباه ايضا تنظيف الجمهور الياباني للمدرجات بعد المباراة ويعتبر هذا مشهد القرن يدلو السوارز في كاس العالم في عام 2010 وفي المباراة بين غانا والارجواي أبعد اللاعب لويس سواريز هدفا بيده والذي كان سببا في طرده من المباراة ولم تحصل غان على ضربة جزاء وفازت الأرغواي في المباراة وصعدت. يد الإله في عام 1986 يعد الهدف الذي سجله مارادونا في نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإنجلترا من أكثر الأهداف المثيرة للجدل وفي نفس الوقت من أشهر الأهداف في كرة القدم حيث سجل مارادونا الهدف بيده واحتسبه الحكم هدفا صحيحا وفازت الارجنتين بكأس العالم انذاك رأس زين الدين زيدان في عام 2006 في نهائيات كاس العالم بين فرنسا وايطاليا وكانت هذه الفتره من افضل فترات اللاعب الجزائري الفرنسي زيدان والذي تالق فيها وكان كل شيء يسير على ما يرام وحتى نطح زيدان براسه اللاعب الايطالي ماركوما رازي في صدره ردا على الاهانات اللفظيه التي وجهها اللاعب الايطالي للاعب زيدان وبعدها حصل زيدان على بطاقه حمراء وكانت هذه اخر مباراه دوليه له مع المنتخب الفرنسي وبعد المباراة صرح زيدان بان ماركو اهن اخت زيدان وفازت ايطاليا على فرنسا بضربات الترجيح بعد التعادل واحد الى واحد هدف اندريس اسكوبار في شباك منتخبه في عام 1994 كان مجرد هدف بالخطأ ولم يتوقع أحد ان تكون عواقبه وخيمة لهذه الدرجة فبعد الاداء المذل للمنتخب الكولومبي في كاس العالم في عام 1994 احد الاخطاء من المدافع اندريس اسكوبار والتي اسفرت عن هدف في شباك المنتخب الكولومبي وكانت سببا في خساره المباراه وخرج المنتخب الكولومبي من المنافسه وقد تم قتل اللاعب اندريس اسكوبار على يد احد المشجعين شكرا لكم لمتابعه الفيديو ولا تنسوا الاعجاب به والاشتراك بالقناه